ويلاه ويلاه هذا طلب خاص مهدا للحبيب الغالي حسن من ثار العلم لك حبيتك وحسبت حبك يظل للدوم أنا حبيتك وحسبت حبك يضل الدوم يا عمّ ما فارقت خاطر من عشقتك كل هاليوم طفلة وفاركتني والناس بي تلوم يا حبك طلع يا فلان ليلة ويوم ولك لجعني يا حسن عيوني من البواكي هرب عمي عيوني من ابن الفواكه يا شن ابويا هو ياخذك من ويقصيدي <تصفيق> هاي الخوه بس وياك تاج ولبسته طيب خوتنا بس اياك تاج ولبسته لو رد تحب فنين هم انت وانت ولك حصل بحصل مو العنب وانطيت للمايلو يلا حولنا على معدوث العريس يلا أبويا وين العريس يبوه يلا سمعنا الجديد الجديد بعد واحدة بعد واحدة واحدة هاي بعد واحدة هناك علاوي أسوأ هي هي. هي جاي ومزاجي ناطر بس واحدة واحدة وواحدة امسك هوا لمبين صحيح هاي أيوة أيوة. يسيوا هذا أسبت من العالم I bin I'm in the car! bin we